قل لي يا الميمون وين والي ناي وين راح بول سيد جمرد يريد لي أنا وين وين بيدي جدامتك ترك وين خومش قلبي أنا يلمي يمون بيدي جدك ترك وين خومش قلبي من ريحة بي بالله ودعتك oh, no. وين باري حسبي وبوقت روحي وانتي يضر جيتك وعيوني تربي جيتني خالي الله احسياً جاويانا راحمني ديانا